Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Subri dari Kelazi Senyambahan. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun namun ada beberapa masalah yang membelenggu di fikiran kita. Masalah yang perlu kita fikirkan adalah mengenai peningkatan kos hari hidup, tambahkan dua yang tidak bekerja dan juga kegagalan pihak pengusaha pendidikan untuk menggunakan teknologi digital secara optimum. Hal ini telah menyebabkan Malaysia mengalami kerugian daripada segi Perkhidrahan cendekiawan ataupun brain drain Peningkatan kadar pengangguran di negara kita Dan juga pengusaha perniagaan gagal mengembangkan bisnes mereka Melalui klasi.my kami menyediakan sebuah platform Untuk individu ataupun organisasi yang menjalankan perniagaan pendidikan Untuk meniklankan perniagaan mereka bersama kami Ciri dan unik kami ialah kami menyediakan perkhidmatan tempahan kelas ataupun booking sistem dan juga pengurusan kelas iaitu management sistem dengan kaedah payment gateway. Ini bermakna orang ramai boleh mencari, boleh menyertai kelas semudah melayari klasi.my, cari kelas, bayar di atas talian dan keesokan harinya Pergi ke premis berkenaan dan tunjukkan saya QR code tanda anda sudah bayar. Mudah bukan? Keraduan berkelayakan juga boleh menyara kehidupan mereka melalui membuka kelas bersama kami. Mereka boleh untuk menilai prestasi dan juga pengurusan kelas mereka secara atas talian. Kami memolakan dana sebanyak 360,000 ringgit untuk menyelesaikan tiga fasa utama yang sudah kami rancang. Fasa pertama ialah fasa pembangunan. Melalui fasa pembangunan, kami sedang membangunkan sebuah sistem dan menambah fungsi di web kami seterusnya akan mengembangkan kepada bentuk aplikasi mudah alih. Fasa yang kedua adalah fasa pemasaran. Kami akan menggunakan pemasaran digital secara SEO dan juga social media marketing Fasa yang ketiga ialah fasa pembangunan dan penyelidikan R&D bagi tujuan sistem enhancement and evaluation